يا أختنا بالله لا يوكذ الشيطان إن الحجاب فريض. عن ويا حته حته حته من قلبي يا دين أمي. أهلاً بالحلوين، إيش الشعر الحلو هذا والدنيا ودي. والد... عزيزك عمل عن جمعيتنا. أعوذ بالله من الشيطان. هارز ذيك عمل لي سمة عن جم... أحلى شيء فيك يا هدوءك عمل لي عن, جم.. <تصفيق> زي... أزيك عملي عن تحب ماما بشرفك مش حلوة عن عليك في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خازيك عملي سمعت عن بمايتنا؟ بتحب تنضم لاسرتنا؟ ما شاء الله هيدي الواحد يعدد معها ويستحمل اللي هيحصل له حتى لو تحطه فيك يازلمه بيلز. خازيك عملي سمعت عن بمايتنا؟ بتحب تنضم لاسرتنا؟ لو بس اعرف شنو اللي من عشان هذا الجمال <تصفيق> وملابسه حجاب وبراكش حساب وكتاب وربي خازيك عملي سمعت عن بمايتنا؟ بتحب تنضم لاسرتنا؟ يخلي لي عظامك انا وليك؟ ابوس العيون الخضر جيجي؟ ممكن الحق عن بمايتنا؟ يلا يلا جاييك جايي اخذ منها الغرام وبرني الجمال انا وبرني هالعيون ياي خويا ازيك عملي سمعت مري مري حبيب مري مري 2 كيلو بطاطا الفاتنه اللي على قلبي تمون خويا ازيك عملي سمعت عنك السلام عليكم هلا هاي هاي حلوه ايه؟ خويا ازيك عملي سمعت عنك يا عيني عليك يا عيني عليك فل دخيلك <تصفيق> لك كيفك ان شاء الله بتقبري قلبي لكن الصبح عم بستنى لحتى حاكيكي شلونك؟ خير زيك عملي سمعت عن جماعيتنا تحب تنضم لاسرتنا؟ اخيرا تحقق الحلم. تفضلي. خير ازيك قهوه شاي بص يا جد القمر. اه هو انا عايز واحده زي دي. خير ازيك عملي سمعت عن دي <تصفيق> بشنب. تحب <تصفيق> تنضم لاسرتنا؟ الله شو هالحلوه عجبتك هاي؟ ايه عجبتني حلوة؟ ايه والله حلوة، يما اشري مي، اقعد على رجول، اشري مي خير عملي سمعت عن جمعيتنا؟ تحب تنضم لاسرتنا؟ يعني اذا الله راد بكره بعد الظهر بنكون عند اهلك وان شاء الله ارنب عليكم ارنب حسين هاوز زي كده سمعت عن جمعيتنا تحب تنضم وصلة